Аз предлагам по няколко добри да кажем. Значи, като като присъствал на 60-ти извънреден събор на лекарския съюз, проведен в Варна на 9, 10 и 11 май, беше представен въпросът, че Европейската асоциация на лекарите решава днешния ден по обяда едночасов протест от мотото достойно заплащане, достойни условия за труд, спиране на корупцията, спиране на репресиите над лекарите, като излезе се с декларация, в която се отбелязва, значи присъединяваме се към Общоевропейския европейски протест, Български лекарски съюз, като добавяме и някои наши специфични неща. Те специфични неща са свързани с публикуваната наредба 24 на Министерски съвет, която на практика обезмисля, рамковото договаряне и бе взето решение, символично, да се отеглят подписите на участващите в подписването на рамков договор от тази рамков договор. Протестни действия едночасово всеки ден до 30, като в декларацията, която беше приета, основните искания са отмяна на наредба 24, Внасяне в парламента от надзорния съвет на касата на искане за актуализация на бюджета на Националната здравоосигурителна каса за 2014 година. Като ако не, се, не бъдат свършени тези неща, на 30 май се обявява национален протест в София. На практик гласувания бюджет за 2014 година, всички знаете, че е предвиден дефицит от 200 милиона лева като до момента, по изчисления на Лекарския съюз, този дефицит ще бъде около 500 милиона. При това положение и с въвеждането на лимитиране в болничната помощ, а и работещите в доболнична помощ виждат, че съответно лимитите, които са в момента, нямат нищо общо с миналата година. На практика са на около 60% от миналогодишните. Конкретно в нашите условия, ако действително влезе тази наредба 24, от септември нататък трябва да затваряме болницата. Фактически няма как да го се рече бряг угашката в тези условия. Лекарската нали, ги отиде в България и той каза, че държавата не била коректна към плащане спрямо каст. Значи, парите от, от, от хората, които се обслужват от здрави, и се осигуряват здраво, поступват регулярно. Обаче държавата не плаща нищо. Първо половината понякога и въобще нищо не плаща, което а, прави нали, а, сами, самата наша държава маршника, нали, спрямо съсловието. Те не превръщат в хора, които трябва да им работят и бъдеват. Да не плаща нищо. 2,5 милиона осигуряват лечението на 7 милиона население. Групата, която държавата трябва да осигурява, държавни служители, пенсионери. полиция, пожарна, пенсионери и деца. И държавата трябва да ги осигурява на 25% от минималната наскът. Тези пари на практика от началото на реформата от 2000 година не са влизали в бюджета на касата. И затова преди няколко години беха... Разписан, че ги няма. Милиарди и 200 ли бяха? И... Над 1 милиард. При, 1 при всички случаи, мили. да. Милиарди и 200 милиона и на практика в момента пари в каста няма.